Ми записали альбом, який е, називається «Як». Оце питання до тебе. Я б назвав, дивіться, от у мене є варіант, оскільки я мало пісень назвав в альбом, да? Я пропоную назвати альбом «Непереможна сила духу. Нормально. Класно, я за. А може альбом назвати «Дев'ять»? «Дев'ять»? Прикольно. Ну коротше, є варіант 9, є варіант «Марабуда». – Дев'ять Марабу. – Дев'ять Марабу. І я думаю, Марабу – це класно, то що вона, вона приносить нові звістки хороші, діточок. А я думаю, Україна переродиться після цієї війни і буде щось нове. Тому класно. Доброго дня, шановні глядачі. Ви можете бачити двох моїх колег. Двох неймовірних продюсерів: інь і янь українського шоу-бізнесу: чорне та біле, добро та зло, небо і земля, мати і батько, бабуся і дідусь. Зустрічайте Сергій Ранов у вашій увазі. О, Зібра, о, зібрав звук тому з продюсер і Євгеній Триплов, продюсер проекту велбу. З назви альбома ми, в принципі, оприділили. Це буде називатися як? «Дев'ять марабу». «Дев'ять марабу». Який перший тречок у нас буде в трьох лісті «Марабу»? Привичніше. Yeah. Я думаю, або, можливо, привичніше перший трек до якоїсь латинки або старого Може, «гуси» дати першими? А вони будуть, так? Так, Значить, так. Все, даємо перший трек «гуси». Нарешті вони вийдуть на всіх стрімінгових площадках. А не логічно, ні, що 9 марабу і одна пісня глуші. Може 8 марабу. 8 марабу. 8 марабу, а львово називається 8 марабу. Ну. Ноптіц 9. Гарна назва. Де ви були 8 марабу? Де ви були 8 марабу? Де ви були 8 марабу назад? Другий трек? Да. Не знаю, після гусей, що хочеться дати. Може, Марабу все ж таки, якщо альбом. Вісім Марабу. Мара. То перше гусе, все, гусе забули. Да, все. І Мараб, і все, і все, вже про що пісня Марабу? М -м -м -м, та про що? Про любов. Та ти, може, волосні сказати. Вона уїхала. Вона уїхала. Він Шо? чекає? Він чекає її в Україні. О, десь в Вона десь в Польщі або десь за кордоном в еміграції. Дуже важкий час. І він співає, що розлучилися ми не так давно. Розлучилися з тобою, ми не так давно, все одно ми скоро будемо разом, щоб там не було ми. Нія, І, в принципі, я б сказав, багато пісень в альбомі направлене на те, що, типа, ну, що все буде ок. Все буде в нас гаразд, що ця нота в нас тянеться з ворогів на ножі, з пісні. А, кстати, другий куплет у Марабу був спочатку першим. «Падали з тобою в ліжко, як сніг на траву». І цю пісню я написав в маршрутці в селі, коли їхав з Ахтирки, і дощ йшов. І я написав, типа, «Падали типу, під баром, як сніг на траву, Де твої новини? Ей, лелека Марабу». А потім прийшов до Сережі. У Сережі було музло, і, і, і оцей текст так ліг туди. Трошки змінилась гармонія там, але воно все ідеально. Потім накинули перший куплет і приспів. Стьопа придумав – вісто, вийшов трик Марабу. Зай, пам'ятай, чекай. Дуже довго хотіли альбом, насправді. Тому що альбом мав бути ну, там, четвертим, мовно, ходом, я думаю, да, десь. І якби не ця війна, він би вийшов е швидше. Час складний, і ти думаєш, що в тебе нема, е нема моменту на пройку, коротше, да, я думаю. <кху> ну, типу, що хочеться робити зразу класно, то що завтра може, вже класно типу, не вийде. Так, вже завтра ніяк може не вийде. Є така мрія. Я дуже хотів би цей альбом на вінілі. Тому що зараз ми перед записами в студії слухаємо у мене вдома е пластівки? Пластівки? Пластівки, пластівки. Пластівки, пластівки, пластівки. Ромашки, ромашки. Все, все. Впевнений, що цей альбом заслуговує вийти на... Да, на, платівки. на платівки. Це б дуже круто. Да, зробимо, значить. У мене теж якраз є пластивко приймач Пластівко-приймач. <ривання> <ривання> Про пісню «Стиль». В принципі, пісня «Стиль» вийшла перша у нас. Вона була така, як символ того, що Антон трансформується. Тому пісня і називалась «Стиль», тому що Антон вже... Мені сподобався коментар, що був раніше «Велбой», а тепер вже «Велмен». Ого. И промокли все, так я призикала себе. Нет, люди, люди хотят наоборот сейчас какого-то позитива. Да, ну понимаешь? Мы на заднем утаксисах АК-47. Мы на заднем утаксисах АК-47. Погибаемся и делуемся. Еще раз. Еще раз. Идеально. А Октаву вниз зроби, будь ласка. Ми на задньому в таксі. у ху Не Ми на задньому в таксі. Тобі 37. Тобі 37. Ловим погляди косі. Про, про кліп хочеться ще сказати. Угу. І Ілюхі теж сказати респект. Да. Михайлу, Михайлу Люха. Що, типу, вийшло воно, інший вайб, в цілому, як і в пісні, як і в відео, що, типу, менше статичних кадрів, все динамічно, все, як більше життя з'явилось в новій музиці. Тут мені ніби як дали свободу, і ми вже е, бігали, лазили по Києву. А, прикинь, не міг, що? А любов моя в тобі не змикається. Що це взагалі означало? Це, коротше, я був больний, я типу щось джемом співав, і там «А любов ми, я в тобі»… А не, та, та, та. І, і на оце «І» в мене не змикалися зв'язки, типу. і я так і написав «не змикається» після цього. І так вона в мене і пішла, пішла, пішла. «А любов ми, в тобі, не змикається» Це моє почуття, мене, брат, цей І про кліпчик ще цікаво, що за декілька днів знімали до таких обширних обстрілів. Якого це числа було? 10 жовтня. Якраз знімали біля червоного корпусу, знімали біля мосту, як він називається. Скляний міст. І, коротше, якось так воно було, було важко потім дивитися. Вибачте, в цілому було ну, нелегко, тому що е, зараз у людей сум, у людей печаль, люди залишаються без своїх рідних, без домівок, без грошей. Коротше, це дуже складне філософське питання, і ми його вирішили піснею «Стиль», що суму сто причин, веселитись нема чим, але нібито й треба. Про що пісня струна, Антон»? Та й про любов, про що. А Сережа придумав приспів, да? і Жені, і ви на студії без е, було. Струна, ага, ага. залишилась вона одна, на-на-на. Оце? А мінус? Мінус є? І на цій цвіт по гіалуроновим губам не розмазати би нам. А він так хоче жити. Пойом, другий куплет! В чому прикол пісень? Вони розкриваються в різний період по-разному. Там ти тіпо, слухаєш в одному віці, ти одне чуєш. Слухаєш в іншому, тому не вони... зрозумів про що? Любов. Про любов'ю. Гори круче. Антон. Е, так, розкажу, як я і написав. Слухав, значить, я е, пісню Джамали, вірю в тебе, е, захотів її заспівати, перейшов в акорди. Е, мені сподобався хід акордів. Е, я грав, грав, грав, потім один акорд вирішив викинути, почав грати три акорди. І от на цих трьох акордах... Типа... А при... куплет все, як завжди, не виходить з голови на студії. Просто в секунду. Сережа відразу зробив таке музло. Прям, воно, як у мене в голові було. І відразу таке. Вонують і всі піски зепочі зорі. Заднеме тучись. Такий динамічний трек. Просто. Але коли з'явився другий куплет, ага. з'явився сміс. Ага. Дуже, от, в принципі, така цікава фішка у Антона в творчості, що в нього там один куплет йде, йде ти там, вроді, слухаєш, вроде розумієш про що, а другий куплет там зовсім по-іншому розкриває пісню. Антон обіцяв, що напише другий куплет, напише, напише. Ми не, не те, що напи... ну, Можна було написати, Хотілося ще фіт, ці пісні. Антон присилає тіпа, типу, каже: оце тіп, оце, оце чіткий пацан, просто тронув в сердечко, якийсь там репер-будівник. Але не вийшло. Він скинув мені другий куплет там взагалі. Прикольно в його, але так, щоб масам це видати, викоти, то типу. Ніхто б це не, не зрозумів і мало б в кого це відштовхнулося, типу, тема будівництва, да? тема цієї, цієї штуки. Ну коротше, тому вийшов такий трек і здається, що звучить він дуже свіжо, дуже агресивно, да, мабуть. Агресивно, фрешово. Тільки в нас є ляп один по цьому треку. Який? Зорі, жгучі. А над ними тучі, а під, ними, під, під, ними. під ними тучі, не прах, над там. ними. І знову вийшло, як завжди, нам хотіло злучі. Хто ти? Значить речок, як вообще, зараз розкажу, як я на нього думаю все, що нам треба гепнути і позаліпати. Я знімався в фільмі, він називався «Королі репу», і там по сюжету я був репером із села. Йо -йо, Ну, займалися ганстерськими двіжухами, типу, наркотиками, репчиком, на стілочки, mm -hmm. були, ми писали бітло по сюжету фільму. І я, надихнувшись такою штукою, бо частина в мені там реп, реперського є якась, вона дуже смішна. Йоу-йоу, -йо, мазафака. Красива жість срапа. І от... Все, що нам треба гепнути, і попозаліпати. Все, що на житті радує, mm. хлопчик потанцювати. Авіж не си далі, тільки зникли діпи. діпи. Вже не спитаєш Юру, чи що розпались гриби. Чи розпались риби? риби? І все, і Жека допоміг, і Сережа також Жека взагалі мастер реп-слова, я вважаю. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> і там змінили перший куплет, був. Приспів цей «Боже, дай мені сили, я побачити мушу». Коротше, так народилась пісня, насправді, про це пісня про вайб. Коротше, от такий настрій. А дещо агресивний, дещо, дещо пацанський вайб. Я б не сказав, що там великий сторітейлинг, але там багато силочок дуже цікавих, які що Жек, що для мене, що для Жеки було цікаво туди щось е, зашифровувати. Я думаю. Це одна сторона медалі. І музло там да. дуже окремо. А інша сторона, там, ну всі, в принципі, знають, що у нас там. Відбувалося і в команді, і з чим ми стикнулися. І щоб більше не питали просто нічого, там є всі відповіді щодо нашого минулого. І що Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! І, до речі, в пісні «Хто ти» там живий хор прописали, тому що е цей альбом пропитаний. Божим вайбом. Пишемо хор для нового трека Велбоя. І зараз дотягиваємо, і далі не поємо. Тут уже росіявся не бур'ян. «Росія» — не «Бур'ян», ти росія. сказав. Ні, ні «Росія» — вся «Бур'ян», так, yeah. да. але м, наш трекі — це не «Бур'ян», це інше. А ти, блин, на мені тільки, тільки зараз. Що? Ну, типу, «Носія вся бур'ян». Ні, росі... там, «Росія, росія вся, вся бур'ян». Бур бур ну, вся... бур це ж, це ж прикол в тому, що «Росія вся бур'ян, пожинайте плоди». Це ж Про це ж і пісня. Ну, там... ну а я насіявся вся бур'ян». Ну, бачиш, це, бур це ось так от і, yeah. і є, коли справжня творчість. Ти просто пишеш те, що тобі приходить mm -hmm. з інформаційного якогось там поля. Ти навіть не знаєш, а потім ти вже через якийсь час розумієш, про що саме Пісня. Тому пісня, хто ти там не, не тільки про те, щоб гепнути і заліпати. Це також привіт нашим типам, з якими ми були колись. Получається, що на момент, коли він був написаний, що у нас було? У нас був, типа. Стиль був Марабу, бу, бу, була пісня Хто Ти, Гори кручі. А, а, була струна була, ну, але все ж таки хотілося, незважаючи не на те, що у нас там багато різних стилей, да, хотілося щось ще такого, те, що класичне для Антона, типу зробити якийсь регітончик. Да. І вийшла ця пісня Мальви. Я просто написав те, що думав. Пісня «Надія», тому що не хочеться себе в якусь депресію ганяти. Хочеться сподіватися, що скоро все це скінчиться і розцвітуть жовті мальви. Жовті мальви – це символ всього найкращого, як і гуси. Ця пісня, я думаю, така ностальгічна вона по мирним часам, і що все буде скоро, як у мирний час. Так. Да. Що знаєш, ти скоро, там, поки Поликаєш, знову, покахаєш, знову будемо знімати відосики, знову будемо гуляти, жити як тоді, коли ми не рахували дні. Здається, що вона все ж таки <кхм>, дає надію і бо без надії якось сумно. Віра, надія, любов. Я до <кхм> Наскільки? Останнім часом тільки тяжко, бо нема світла. Спочатку було морально тяжко, ну, я не знаю, як там кому. А у було морально тяжко. От. А потім вже стало фізично тяжко, тому що світла немає, і наразі не можемо закінчити треки, тому що, тому що така ситуація. Висока ймовірність спусків ракет з району Каспійського моря. Зараз у нас 15 листопада. Летять ракети, є прильоти, є прильоти в житлові будівлі, в житлові будівлі. сирени, ракети. А ми, спів, а ми співаємо українські пісні. Ну що добро про російських Що, Пит... <рошхи> <рошхи> <рошхи> Я буду душити. Я дуже злий і дуже здоровий тіп. Диви, мікрофон держу в цій руці, бля. На концертах. А що ще? А в цій стойку. <рошхи> ну, там видно. Що... Ну, диво. І отак, за голову, отак, отут за шиєю, і так. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа що, що ми будемо робити? Давайте співати. Ти хлипше, мені з тобою ліпше, мені з тобою ліпше. Я вважаю, що це символічно, що ми співаємо цю пісню, саме в такий момент, коли летять ракети, ракети вибух вибух тільки що був біля Антона будинку, неподаліку від будинку моїх родичів. А ми співаємо таку пісню, і я вважаю, що в цій пісні є дуже велика сила. Додому? Так. Да. Е Альбом готовий, і тут я розумію, що не зовсім тобі не готовий. Чогось мені не вистачало в цьому альбомі. На щось тобі не вистачало. Та щось тобі не вистачало. На щось не вистачало тобі не вистачало, тобі... Треба, треба було ще да, я одну думала, пісню що... зробити. Ви да. що там посчитав, mm. думав, що щось я мало. <рикул> на Не, не хвата на робот пилісок, <рикул 'я> на Дайса. на, на, на такий. Клас. <рикул 'я> — Ну, в принципі, якщо чесно, то воно так було. — Ні, воно так не було. — я, я подумав, що чогось не вистачає в цьому альбомі, і, скоріш за все, не вистачає якоїсь серйозності. Я наспівав мелодію на пташиній мові. — На пташинній мові. І тоді показав Жені, Женя каже, круто. І Євген, це геній, звісно. Це геній текстів, смислів, я вважаю. І він зробив цю пісню. Її, об, огорнув її в смисел. Огорнув її в смисли, від якого наш Ілля Михайлусін, наш оператор, кліпмейкер, коли ми йому скинули демку, він сказав, хлопці, я зараз плакав. Жека, фу, трек додому, просто о, дуже крутий трек. Я просто сижу в сльозах, <різь> хітяра. І тоді ми зрозуміли, що це дійсно великий український хіт. Клас. І ми його дописали, взяли, у Антона були строчки, я в якій демке старий Ну, ну, виходить, про що маму. у нас був приспів, який вже там, де було про сльози, про батьківську хату, про маму, і, і я пам'ятаю, що у Антона була пісня «Я так давно не бачив мами», це, ну, ну це шедевр. Я, дум, да, я думаю, поштовгом саме для цієї да. пісні, е, це все пісня, що Сережа її придумав, і Женя, це насправді придумав її я, написав два роки тому пісню «Я так давно не бачив маму», і ви можете почути там в мене на ютуб-каналі у передачі «Слушайся». Toe, можете почути цю пісню, там є рядки саме. «Із маленького стульчика рано виростає велика сцена». Короче, це вулиця Тут я Я так давно не бачив маму, Із маленького стульчика рано виростає так, велика пісня, здається, нам. Подивимося, як, там, да, як люди сприймуть, але здається, що це велика пісня, яка написана від душі, від щирого серця. Пісня про колесо, колесо сансари, що ми всі колескову, мама нам передає колескову, ми своїм дітям, і цей маховик взагалі ти не зупиниш е, ніяк. Серця відкриті брами, я так давно. Я так давно не бачив мами. ай яй ай ай яй яй пісня, так? Що й витяг як у Гусака? Шаблю витяг. Оце саме цікава пісня. Це моя любима, я це тільки шаблю. Класна пісня. І ми готуємо фіт на цю пісню. Подивимося, вийде він чи не вийде. Та нічого ми не готуємо, пацани. Давайте бути чесно. Нічого в нас не вийде. То що якщо зв'язі і виходів нема, то воно нема. Про що пісня? Тут пофіг, про що пісня. Тут факт в тому, що Сережа скинув мені мінус, оцей із струнками: там тинь, тин, тин, і біточок, і гармошка, і воно все в сумі дуже незвичайно мене качало. Я так рідко мене так. Треки, ну, самому зло качає, тому що в тебе і плечі рухаються, і ти розумієш, що що на що, і мені відразу написався куплет: шийовитий як у гусака, не тримає більше мікрофон моя рука. Та-та-та, танцює братака. Манжета багу, топ-та-та-та, вся ж бога ти вільно повертайся. Бо навіть не в сенсі суть, а саме суть у звуках, словосполученнях. В <сплак Minority> все. Так. ПТТ. ПТТ. ПТТ. І написав е, приспів. Грай музика, грай. Ай-ай-ай-ай. Хто? Стьопчик, да? <с Compass> Стьопчик вистрелив. Це пісня експеримент. Антон зробив перший куплет. Ми потім придумали приспів. І потім щось переключило мене. І я вирішив зробити другу частину. Ці пісні зовсім на інші аранжировці. Але вони гармонійно, а, я думаю, так. поєднуються. При Ніхто ритниці, навіть не зрозуміє, хоча ритми прийти. різні. Поїхали. Додому. Так. Мальви. Так. Струна. Марабу. Так. Хто ти? Так. Я ні що це. Я думаю, що Яка там найгірша у тебе? Яка найгірша? Стиль. Ну, понятно. Ну, це не найгірша пісня. Мені вона теж подобається. Її вже випустили, так, я її на нього. Сережі біполярка. Мені подобається. хоча, Хатя хуй. Віхтоп! Це як дітей вибирати, кого ти більше любиш. І це теж правильно. Мені подобається пісня більш за все. Ну, я не знаю яка. Документи у дії. Мені подобається, «Додому» подобається, «Мальви» подобається. «Хто ти»? От чотири пісні, які мені більше всього подобаються, але ми ще не доробили «Гори круче», вони мені теж подобаються. Ну, немає пісні, яка не подобається. Для мене найслабші пісні це, — ну, це в інших артистів. <рес> <рес> <рес> <рес> Я ніким не надихався, ми е, робили цей альбом в лайв-режимі. Більшість страйків ми робили. От... Пантон приходив на студію, брав укулку, брав гітарку. Ми сиділи, щось там мутили, думали, якісь гармонії, і потім просто набували біточок, чи щось там на клавішах класили, класили, робили, робили, і, і в результаті от в лайві за один день ми робили трек. Ну Дуже багато ініціативи, також що від Жеки, що від Сереги, щоб ну, там, всі ранили це, як, як, типу, як могли. Буває таке, до Сережі приходиш, а в нього біт якийсь, і там, типу, ти щось там наспівуєш. Або ти з гітари, і вже на цю гітару Сережа робить, придумає ритм, секцію, всю вайб, тричка. Я думаю, що в такому проєкті все-таки дуже важлива колективна праця, коли ти не тільки своє транслюєш, а в тебе завдання так, щоб народ це зрозумів, щоб народ зрозумів, хто ти, що ти їм хочеш сказати, і іноді сам. В тебе з самого може нічого не вийти. Бо біля тебе не буде якихось старших товаришів, щоб тебе або поправили, або щось підказали, або ти їх поправив. Тому це круто. Я думаю, класно. Так, да, командна робота — це класно. Класний колектив. Да. Творчий. І, от, і, і плоди, скажімо так. Я можу одну назвати. Бо це дуже крутий альбом. Це «Насолода для вуху». Я бажаю, що це альбом десятиліття. Десятиліття. Десятиліття. Це, це пацани так вважають. Я скром, скромняга. Я скромний. Просто послухайте. Або не слухайте, взагалі робіть, що хочете. Мені здається, що це цікаво, тому що це е, відображення української культури, української дійсності, українців. Тому що ми жили і творили цей альбом саме тут, в Києві. І все, що тут зроблено, зроблено тут саме. Тому, тим чином чи іншим, в принципі, більшість треків все рівно. Вони нібито і не про війну, але так, як ми живемо в цій дійсності, то в кожному, в принципі... Небосим, я... якийсь мінімум. Так, да, так. Да, ну, сюди Україна понад усе. Тому що зараз відбувається війна проти нашої культури, проти нашої нації, а ми її навпаки зберігаємо. І відтворюємо і робимо краще. Ну, знаєш, що зараз тобі пред'являть за суржик, яку, за яку культуру ви боретесь там. Дивись, суржик це теж частина нашої культури. Ну, я там до 24 лютого, скажімо так, ну, мені, ну, я, я знав українську мову, але я її менше вживав. Але зараз, там, коли такі часи, то. Я перейшов на українську мову, я намагаюся розмовляти і публічно розмовляти. Звісно, іноді це ну, не виходить, але з чогось треба починати. Тому я вважаю, що це краще, ніж говорити літературною мовою окупанта. Правильно. Ну да. так, типу, взагалі всі художні твори написані під час війни, я думаю, типу, як і Музло, які там е е е картини всякі, виставки, всі ці штуки, що робить Бенксі, зараз все взагалі ще написано, література під час війни, вона буде, вона залишиться у нас в пам'яті, тому що дійсно Час інтернет, діджитал, і все воно є е, в облакі, збережеться, і наші діти зможуть це послухати. Бо круто буде, коли там підійде е, мій внук, або там Жека, або Сережа, і скаже, або внучка, і скаже, ой, а що ти там е, дід робив у війну? І ти такий скажеш, та от, е, з пацанами альбом написали, отак, е, прикол про Марабуша, тіпа дівчина, поїхали за кордон, от такий, що написали трек «Гори круче», от стиль, щоб веселитись тоді не було чим. А ось подивись кліпчик. Дуже цікаво в цілому, зафіксувати час. Воду затопить та ні, ти, мабуть, то тому, а я Струни пошевелю мені Такому молодому душі до чого я сонце так люблю, сонце так люблю Струна залежала з одна, на на на на на на на на Я знаю все мена, все ще на на на на на на на на на на на на на на на на на